المتر انت تحتوت الترجمه في المحاوله الاخيره على عباره التوام الملتصق الغير متطابق وتم انتاج فيلم كامل من هذه الفكره وهو حسن ما